Турмі, що є сили, неподільний край наш, віче так рішило. З тебе вільний вітер, вихором літає, Ми ж такі, як вітер, кожен козак знає. З тебе вільний вітер, вихором літає, Ми ж такі, як вітер, кожен козак знає. з ним бою Вітаємо оклисками «Спас» Оля! Вам сподобалось? Хочете ще? Тоді трошки відсуньтесь назад, бо зараз буде гаряче. Будь ласка, ще назад, діточок тримаємо. А три крочки великих назад. Нам тро... треба трошечки місця, щоб ми могли показати все, що вміємо. І ще, будь ласка, з цього боку, і ще, будь ласка, трошечки назад. І тримаємо діточок, щоб вони не вискочили, не дай Боже. І все побачили в Ну що, готові? Тоді прийміть вітання від посередку школи спас Спас! Яр.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 З козацьких родів І кожен біднявся, повстав на нас так Ворожа навала Тримайся, козак У матері сльози тихенько лились Молила в дорогу Синочку, вернись Щепив зуби, батько Поправив рюкзак Притиснув до серця Тримайся, козак